بسم الله الرحمن الرحيم وبي نستعين الرسالة الاولى الى الرئيس الامريكي جون بايدن والتفاهم مع المهدي المنتظر قبل حضوره وهو في الخفاء الان لا احد يعلم من هو لكن كل ما استطيع ان اقول في هذه الرسالة الاولى لرئيس جون بايدن وكيف يتم التقارب بين المهدي المنتظر اللي هو السيد المسيح وبين أمريكا علي وضعها الحالي طبعا بالنسبة لموضوع القمار والكازينو والعاب المراهنات والكلام ده سوف يتم السماح به في اماكن يعني محددة كما هي سواء كانت في امريكا او في مصر هيكونوا المراهنات دي عشان تبقى يعني في حميدة يعني ما مش هقولك بقى ايه ولا تجعل يديك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط يعني حتى هذه الآية, الاية تطبق يعني بالنسبة للناس المؤمنين بالله تطبق حتى في الأمار حتى لو كان هذا حرام يعني على أبسط المثال أقولك إن لما تيجي تراهن راهن بعشرين في المئة من مالك أو دخلك اليومي أو دخلك الشهري عشرين في المئة منه لا يزيد عن ذلك بتكون هنا إيه يعني عملت التوازن. أكتر بقى من عشرين في المية هتبقى دخلت ايه في نطاق المحرمات يعني هو كده حرام بس المحرمات ايه الأكتر بقى يعني عشرين في المية دي ممكن يعني السماح بيها أكتر من كده يبقى انت دخلت في مجال وحش هتحاسب عليه فعشان كده برضو المراهنات ليها حساب عند الله. مش مطروكة كده وخلاص لا يعني ممكن في حدود معينة ماشي هتطلع اكتر من كده يبقى انت دخلت في الغلط عشان كده بننبه الناس للنقطة دي وتجنبها افضل ليك وخير وبركة لكن الناس بقى اللي متعودة دايما على الكازينوهات والمقامرات وانا بنعصها ونوعيها ونقولها لها بس الكلام دوت وهم حرين طبعا بقى اللي عايز ماله كله هو حر اللي عايز ما يروحش مياه هو حر يعني في حريه كامله بالنسبه للكازينوهات والرهانات والكلام ده مش هيتم غلقها او ايه يعني او تصرف باي شكل فيها بل تستمر عادي كما هي لكن احنا بنقدم النصيحه للناس إن هيجي قانون مثلا مش الزامي طبعا ليك لكن قانون ايمان الايمان ده مش حدش بيشتريه او بتعمل عقد مع واحد يعني الايمان هو انك انت ما تنفقش مالك كله في المراهنات وتسيب بيتك واهلك مش لاقين ياكلوا مثلا ده طبعا امر غلط فاحنا بننصح الناس الأول يعني إن هم بيشغالين شغالين في المجال ده أصلاً ما تعملش أكتر من عشرين في المية حتى بقى لو أنت خسرت خلاص ما تزودش أكتر من كده فعشان ما, تعو... ما تخسرش أكتر أنا بنحافظ على مالك وعلى نفسك برضو وبنديلك حرية المراهنة مفيش مشكلة ده بالنسبة لحسابك مع ربنا يعني في الآخرة حسابك بقى في الدنيا ما ملناش دعوه بيه احنا منتكلمش فيه دلوقتي فطبعا ده دل اللي هيجي بيه المهد المنتظر طبعا مش هيجي قافل الدنيا كده ولا لا هيبقى في اتحاد بين عالم الجن والانس فطبعا المراهنات والكلام ده اللي بيعملوه عالم الجن مش كل العالم هيقبل المراهنات والكلام ده يعني في ناس طبقات محدده هي مش هتزيد النسبة اصلا عن كده فدولت ليهم السلام والحرية في هذا الأمر والدرائب بالنسبة للضرايب لا تزيد عن عشرين في المية بالنسبة للكازينوهات دي اللي فاتحه <hesitation> الدولة ليها حق في العشرين في المية من اجمالي المكاسب والنقود الداخلة في المراهنات دي لازم تدفع عشرين في المية. خصم من كل النقود اللي هتخش داخل نطاق الارهان يعني تم مراهنات بمليون جنيه الدولة لها 20% من المليون جنيه دولة بس يعني ده اهم شيء او اهم بند احنا بنبدأ به الكازينوهات والمراهنات والكلام ده وواحدة واحدة ان شاء الله هنستمر معكم حتى نبين لكم ازاي هيكون الحكم المهدي المنتظر للعالم كله اجمع ان شاء الله وكيف يوحد العرب والامريكان على شيء واحد ان شاء الله سوف يتم بس حلقات اخرى عن السبيل الى السلام والوحده بين مصر وامريكا والعالم كله ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر إن شاء الله تليفون زيرو اتناشر تمانية وشكرا على حسن إستماعكم وتابعونا حتى تصلوا إلى كل جديد إن شاء الله واقول لكم معلومات جديدة عن ظهور المهدي المنتظر وكيف يتصرف مع أمريكا. وغيرها من الدول ان شاء الله وننتظر تعليقاتكم اسفل الفيديو حتى نتمكن من الرد على استفساراتكم واسئلتكم ان شاء الله والسلام ختام